Bərin bəy, Azərbaycanda hər il gül bayramı keçirildi, amma bu il e, bu baş tutmayacaq. Siz səbəb nədir? Birinci oğlum, gəl ələvəl bayramlardan danışaq. Mən e, Sovet dövrünün məhsuluyum da. E, Sovet dövründə doğulmuşam, Sovet məktəbində oxumuşam, Piyoner olmuşam, Qamsımol olmuşam vələ. Biz bayramlar keçirmişik. Leylin anadan olmacını cünün, Leylinin Anadan olan günü İməclilik bayramı, Böyük Oktyavr Sosialis İngilabı, ondan sonra 1 May bayramı, qələbim elə axıra. Mənim aləmdə mən gözümü açandan, inmək qalxmaqla, yəni bəzən çox güclü, bəzən çox zəif keçilən bayramlar içində, daimisi və əbədisi, yəni qiyamət gününə qədər mən müsəlman bayramlarından deyirəm, müqəddəs Ramazan ayının ax axrında buraza bayramıdır, müqəddəs. Qurban bayramı bayramı, bunlar həmişə çeçirilir, eyni şey, amma bu, indi gül bayramıdır, qul bayramıdır, nə bilim, nə bayramıdır, bunlar ötəri bir şeylərdir. Yəni, yaxşı olar ki, millət öz mənəviyyatı ilə, öz əxlaqı ilə, öz e, təhsili ilə, öz səhiyyəsi ilə fəxrləsin. Bizim indi ölkədə mən yəni çox istəyərdim ki, indi prezident yetdiriliyə çeçirilibdir, nə bilim, indi mən ondan sonra, bundan sonra prezident olandır, ölən bir şeydir. Prezident fikir versin, ölkəmizdə təhsil pis kündədir, səhiyyə pis kündədir, ədiliyə heç diləsi döyük. O hakimlər orada, bən hakimlərin içində yaxşıları var deyə bilmərəm, amma yaxşına rastı olmamışam. O hakimə abanı gəlib oturub orada Azərbaycan Respublikasının adından hökm edirəməni demək ayıbdır. Ona ayıbdır. Çünki prezident aparatından gələn sifarişi orada höçümçüm oxuyur. Bu dəhşətdir. Bax, prezident bunlara fikir verməlidir. Mən nə, kimisə prezidentliyə dəvət eləmirəm, təqdir eləmirəm. Kimisə prezidentlikdən salmaq istəmirəm. O da fikrim yoxdur. Amma o kresloda oturanda Allah o qoltuğu, Türk qardaşlarımızın dilini, qoltuğu ki, İlham Əliyevə nəsə beləyibdir. Qardaş, xeyri işlədir ha? İlham Əliyevin ətrafında onu istəyən bir adamı da görmürəm. Biz dövlətimizi sevməliyik, torpağımızı sevməliyik, konstitusiyamızı sevməliyik, qanunların aliliyinə başəyməliyik. Prezidentlər gəldəcə edə, bax, bu prezidentin atası Heydən Əliyev, 69-cu ildə Azərbaycan Respublikasının birinci çatı vəzifəsində gələndə mən 26 yaşım var. Zaman oğlandım, bax, bu inşaat rüzusunu işləyirdim. Təsəbbür Heydar Əliyev haqqında əfsanələr başladı danışılmağa. Heydar Əliyev qarpuz maşında oturdu, müşvət olan qayını tutdu. Belə-belə geddi. Həmin Heydar Əliyevə qəhrəman xalqı, onda ümumiyyətli lider döydu, Azərbaycan xalqın qəhrəman oğlu deyirdi, bir dərə e, qızı olucu, sosialisə mənə qəhrəmanı almışdı. Ona yaltaqlanıb, onun əlini yox, əyağının tozunu silməyə, növvəyə duranların 91-ci ildə Heydər Əliyevə, necə təhkiramiz sözlə dediyim, mən şahid olmuşam parlamentdə. Yeri düşəndə də mən onu müdafiələmişəm. Yəni, bu günləri İlham Əliyev bir il hakimiyyətdə olan cəhvə, bu sabah hakimiyyətini yıxı sürüyür. Təsəvvür edirsən, də bizim səhvlərimiz də olur. Amma biz iş də görmüşük yaxud. Bax, mən olduğum dövrdə, sıfırda olan cəhvələri, Müdafiə nazirliyini qaldırdıq. 164 il Azərbaycanı təfiq altında əzən. Azərbaycan Respublikası cümhuriyyəti, Demokratik Respublikasını işğal edə. Heydər Əliyevin şərəfinə abidə qoydurduq 11-ci Qızıl Ordunun xələflərini və Rus Sovet ordusunun bütün əşyalarını Azərbaycandan çıxartdıq. Azərbaycan ərləsinin deyildi. Qarabağ nümunə 52%-ni azad elədik. Ordunun təməlini qoyduq. Özdə unutmayın. İndi yəcəyi-yəcə danışırlar. Biz düzgün koşulları çalmamışdıq. Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi ki, SSRİ-nin bir nəhəncin bir bölgəsi O da 85-ci ildən dağılmağa başladı sürətlə. Ondan əvvəl də dağılmağa başlamışdı ta Xrushov gələndən. Amma onda sürət aldı. Onda viran qalmaq, bizdə elə bir məhsusə yoxudur ki, istisal məhsusəsi. Xan maldan başlayı, ta son məhsulatı mövzu bıraxı. Esəri elə prinsipdə qurulmuşdur ki, bir hissə uzaq şəhqdən gəlirdi, bir hissə Cürcistandan gəlirdi, elə hissə quruludur belə. Hamı bir-birinə alaqəli idi. Biz elədik, şəhbimizlə, düzdən elədik. İndi İlham Əliyev həmin o dövrdə işləyənləri, Zibil də adlandırır. Əvvəla e, prezidentsə, mən neyə Zibil adlandırırsam? Mən onun əksini də de deyə bilərəm. Amma prezident kreslosuna dövlətimizin başsının adına hürmət edirəm. E, Və üzr-ü istəyirəm, sözümü kəsməyin. Həmin şeydə, amma hindi, bilhəməliyəm, 16-cı ildə prezidentdir, bilhəməzdi. 25 illik rejimin, 16-cı rəhbəridir. Büyürün ortaya qoyun, Qarabağda ne eləmişsiniz? Ordunun bu rüzulğunda, bəli, deyil, 30 milyard pul xarşılandı, gözəl. İndi bax, önləri, tez tez danışılır, Paşinyan gəldi, nə dəyək, ələ Paşinyan yox ki, e, Abizyan da gəlsə, ermənilərdən biz heç bir şeyi ala bilməyəcəyik müharibəsiz. Bu, millət yox. Bu, millətin başında duran xəstə ziyalılar Türk dünyasının, Azərbaycanın düşmənidir. Biz bu donuzu, bu darıdan, bu torpaqdan döyə-döyə çıxatmalıyız. Mən bunu deyəm. Mən nə müxalifəti, nə iqtidarı təqdir eləmirəm. Bir gün, Ali baş komandan kimi əmir versə, mənim 75 yaşım var. Silah atmağa cüzüm çatmasa, sizin kimi döyüşən oğlanların ceydib paltarını yumasam mənə haram olsun. Mən bu torpağın oğluyam. Bax, mənə olunmayan zulüm olmayıbdır. 11 ay nazir işləmişəm, 25 ildə dalımdır dağışırlar. Xalal xoşlar olsun. Amma özləri ilə deyini görsünlər neyinəyiklər. Nə qarıbdılar? Amma yenə də torpağım məni, bax, Amerikadan tutmuş, bütün qərb ölkələri dəvət eləyibdir. Gəl burada yaşa. Qoyun pəyəsində, toxinində yaşayarəm müqəddəs torpağımda. Heç keçə, amma çox xaişləyirəm. Xaricdə yaşayam, beziklərdən gedən insanları məndən incim əsir. Mən onlara baş ayıram. Onlar çox böyük insanlardır. Onların içində vətənimiz üçün yanan vətənimizdən ötürü canlı verməyə hazır olan insanlar var. Yəni, mənim bu sözümdən, mənim də bu xarakterim var da, mənim bu psikolojiyəm var. Siz təsəvvürləyin, bir insan haqqında nə boy da haqsızlıq olar. Mən 11 ay nazir işləmişəm, sizə mənə 12 il yatdırıqla, əbsxanada, mənim təqayda çıxanda, siz təsəvvürləyirsiniz, təmən təqayda çıxanda naziriya məhtub yazdım ki, mənə bir dənə çıx, arayış verin ki, mən nazir olduğum dövrdə Nə qədər aybayı məvacib almışam ki, onu verim. İndi köynə Müslüm, Səlim Müstafa ay qardaş, budur, mənə nazirlikdən rəsmi məhtub gəlir. Hə bax, siz kopyasını verirəm sizə, surətini. Hürmətli rəhim əlim, sizin nazir işləməyiniz haqqında burada heç bir sənət yoxdur. Canım, bəh, mənəniyə tutmuşdunuz. Bax, ilə şeylər var şey bu iyilən, bir-bir, siz ikra Mən bu torban oluyam, tənqid eləyəndə elə bilər ki, ölkədə bu ölkədə yıxmaq istəyirəm. Mən bu ölkədə rejim öz-özünü yıxmağa gedir. Hansı naziri tərbədirsən sə, bax, sizin dedinizdə, işdən çıxartdı. 12-ci yift dağıdıb, öz də ən aşağı yiftdir deyəndə 2 milyarddan söhbət gedir. 2 milyard bilsən nə deməkdir? 2 milyard 20 ton deməkdir. Deməli, indi bunu çıxardıb başqasını qoymayla buna, qardaş, İslahat deyil bu islahat deyil. İslahat köməl islahat olmalı təhsildə. Məlim rüşvət olmamalı. Müəllim rüşvət olarsa onun yetirdiyi bütün gözümüz gördüyümüz mütəxəssislər hamısı rüşvətçi olacaq. Bir ölçü ilə ki, Səhiyyə Nazirçisi də Almaniyada özünü məsul Hansı səhiyyədən danışmaq olar? Mən bunu deyəndə deyirlər Rəhim Qaziyev, xeyr mən bu xalqaçı Azərbaycan xalqı üçün canımı verməyə hazır olan adamam. Kimlə mənimlə mərhəmə danışırsa Nə bilim, üstə başına güllə vuraraq, mən olanı qoymuşam YouTube-a, Allah video çıxardayan dədəs, kimdə varsa o çıxardıb qoymasa, onu haram olsun. Mən də gəlib hamının qarşısında, hamıdan üzülüsü, bir dəfə elib cəmiyyətdən təzrid olunmasam, mənə haram olsun. Biz bu milləti, bu dövlətimizi saxlamaqdan ötürü, kişi tənqidləməliyik, yaxşını təqdir eləməliyik. İndi deyirlər. Vax. Biz idman yargı özəl formala bir keçirdik, eləmi? Ayəl, sana qurban olun, gəlin gedə 19. 19-cu əsrdən Xudayar bəylərin tihtirdiyi tövlədə, rayon və kəndlərdə məhdəblər var. Doğum evləri var, səhiyyə məntəqələri var. Bəs bizə yaraşarmı? Üncə edib Fransada çinsə təmir edən ölkə, Azərbaycanda 19-cu əsrədən qalma tövlədə məktəbdə məhtəb, dəst çeşsin. Bu yaxınlarda Allah ruhlarını şad eləsin. Sabirəbadda pambığa, pambığa aparırlar lafet ilə, Allah öz olsun, özüzün altında 10 milyonluq maşınlar var, bronni. Onların ya gedin, indi lafetdə gedən vaxt, he? Bax, mən bunu deyəndə, indi bəlkə də səbaxtın təzəvvdən qolundan atıb, əp, əp, onu 15 tutqada verəcəklər. Bərisinlər, mən bu torpaqdan ötürü, haqqı deməkdən ötürü ölümə hazıram və deyəcəm. Mən istəyirəm, vətənimi istəyirəm, torpağımı istəyirəm. Erməni kimi şərəfsizin qarşısında baş aşağı gəzmək istəmirəm. Unutmasınlar, 11 ay nazir ilə istədiyim dövrdə mən yenə deyirəm, nazir gələndə, inanın Allaha, bir dənə hərbi təlim çeşmiş, tabur yoxudur, yəni rota yoxudur. Onu otansılandırmana silah-susat yoxudur, mənim otmağa müstəq Bina şey, yoxudur, biz onu elədik və qeyrətli balalarımızın qanı canı hesabına geldik ordunun birlik ərəfəsində, oktyabr ərəfəsində Düzxan kəndinin 8-10 kilometrliyində dayandıq. Rəhim Qazibin istədadı o bizim qeyrətli balalarımız idi, erməni tüpürmüşdü dabanına qaçırdı. Mən genə də bu günləri prezident seçilən İlham Əliyimə diqqətdə olmaq və öz vətəndaşını təqqil eləməməyə çağırıraq. Biz gəlin görək, sizin ətrafınızda olan adamlardan xasək bu Azərbaycan torpağının, Azərbaycan torpağının azadlı uğrunda bir gün mübarizə aparıbdır. Səhvuş aparıbdırmı, o belələri aparıbdırmı, yekə-yəkə danışıldılar. Gəlsinlər, oturaq da, biz bir millətin övladı döyük, bir də məli araşdıraq və kimi şərəfsizin qarşısında baş aşağı gəzməyək. Və bir günlə Paşinyan gələbdir, nə olacaq deməyək, Paşinyan gəlsin bizim qavağımızda diz çöksün, bizim buna cüzümüz, qudurətimiz var, bir birliyimiz yoxdur. O birliyi əldə edib, Allah hanım olsun, qısa müddətdə ermənini diz üstə çöktürədik.